Estamos de fiesta celebrando este 20 aniversario del nacimiento de la Escuela de Evangelización San Andrés. He donado y 20 años fa en Hungría ha llegado el primer curso del proyecto que acabo. Hoy Italia guarda verso Hungría. Egy kísér, valójában készség, óra. Magyarország és azt mondjuk úgy a mint ők. És uh, most szeretném veletek áttekinteni azokat az ajándékokat, amelyeket uh, amelyek, uh, Isten megajándékozott bennünket ebben az évben. És így kell betöltöd őket, ide betöltöd, és megcélzod őket, és törz. Igen, most már fölöpen túl van. És nősz! És nősz. És nősz. Hogy minden györgességünk sem volt elég arra, ahhoz, hogy leromboljak Isten tervét. Na ezzel kicsak Tehát ebben látom Isten nagy erejét köztünk, hogy nem tudjuk elrontani Isten tervét, pedig sokkal. She has menus anybody. Nem mi tudjuk az Ő nevét, nem mi definiáljuk azt, hogy kicsoda Ő, Ő tudja a mi igazi nevünket. Az igazi énünk az, ami ennek Isten lát minket, ami az Ő fényében vagyunk, az Ő végtelen szeretetében. aki az első meghívott, old. tehát szául is van Prvok Bozwani, tehát az, akit az Úr elsőnek hívott meg. Ilyen értelemben büszkék lehetek, hogy ilyen név van, és biztos, hogy nem véletlen lett ez a név. válasz.